Begonia kontatu digunez, bombardaketaren eguna astelena zen, merkatu eguna. Gernikan, oikoa zena baino asko jende gehiago elkartzen zen astelenetan. Gernikan, garai hartan, 2007 eta hogeita marbistanle zeuden erroldatuta, eta errefusiatuak zaurituak zirelata, hamar milie bat pertsona edukitzera heldu zen. Arratxaldeko laurak aldera, Andramarielisako kanpaiak jokazi ziren, biztanleria hegazkinen etorreraz oartarazi naian. Honako hegazkin hauek Kondor Leio Alemaniaarrak Italiako aviazio Leionarion eskoltapean eskol Gernika bonbarratu zuten hiru ordu luzetan. Hegazkin hauek, berrehun eta berrogetamar kilo pisatzera hel daitezkeen bomba purtsaileak, eta zu bomba zu eragiak jaurti zituzten. Honetaz gain, zutan zeuden erakinetatik ihesi edota babeslekuetatik familia kiden bila ari ziren pertsonan aurka metraatu zuten.